والنجم إذا هوى ما ضل صَائِبُكُمْ وما غوى وما ينطق عن الهوى. الله. وما ينطق عن الا والا وحي يوحى الله والله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثُمَّ دَنَا فتدلى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَا